Ja, mamma. Jag ska snart gå in. Men vad bra, älskling. Nu ska vi få ordning på det här. Mm. Men ring mig sen, okej? Okay? Ja. Så får vi prata mer om det här. Önskar dig. Önskar dig. Det känns det okej? Okay. –Ja, det känns okej. Okay. –Hej, tjejer. –Hej. Ska vi gå in, Vilma? Alltså jag vet inte varför jag har blivit så här. Alltså plötsligt slutade jag äta vissa saker och sen vet jag jättesugen på åt och då fick jag ångest över det. Jag känner mig också tvungen att träna. Och så ibland går jag ner i vikt och plötsligt går jag upp. Jag vill det är krångligt med att störningar och kroppen kämpar hela tiden för att få mat. Den har ju varit i obalans länge nu. så Det är inte så konstigt att den skriker efter mat ibland. Mm. Och det här med att du går upp och ner i vikt till och från, det gör alla. Ingen har samma vikt hela tiden. Det kan skilja flera kilon från dag till dag. Men det är jättestarkt att du har berättat om det här. Det är första steget till att må bättre. Mm. Mm. Och nu har jag kontakt med mamma och pappa. Och med dig såklart så ska vi se till att det blir bättre. Ja, jag vill det. Ja. Det viktiga nu är att du äter alla måltider. Frukost, mellis, lunch, mellis, middag och något kvällsmål. Och gärna samma tider så kan kroppen ställa in sig på det. Mm. Och försök att tillåta dig själv att fika eller äta snacks ibland. Även om det känns jobbigt. Jag vet att det kan vara svårt. Men varje gång som du går emot de här demonerna så kommer det kännas lite bättre. Okej? Okay? Mm. Mm. Och när man har en så är det lätt att man tänker väldigt negativt om sig själv. Och glömmer bort sina positiva egenskaper. Är det någonting som du känner igen dig i? Ja, jag tror det. Mm. Och de här positiva egenskaperna de måste vi leta rätt på. Så till nästa gång skulle jag vilja att du gör en lista på allt som du tycker att du är bra på. Och egenskaper som du tycker om hos dig själv. Hur låter det? Ja, det låter bra.